اهلا بيكم في حلقه جديده من سكوير اكاديمي السلام عليكم ازيكم شمسين تعال نتكلم النهارده عن ايه هي فائده الوعي وازاي انا بنقل الحمل للأواعد وازاي بحسب عدد الأواعد وازاي بعرف عدد الأواعد دي وازاي بعرف احسب ابعاد العمود وكل التفاصيل دي باختصار كده. اول حاجة فئة الأواعد هي نقل الاحمال اللي هو وزن المنزل للتربة حسب قدرة التربة. فلو انا اه ان انا عندي بيت مساحته 170 وسبعين مكون من دورين. عايز اعرف وزن. هاجه اقول مثلا افترضنا ان البيت ده احنا قلنا ايه? 170 وسبعين. مية وسبعين. اتنين. بدورين. واحد ونص هات معي معايا رقم كام؟ وعشرة طن طيب كل التربة دي بحسبها ازاي؟ بيتعمل اختبار لو افترضنا ان التربة دي بعد ما فصلناها. ادتنا 1.5 كيلو جرام لكل سنتيمتر. مربع. ده معناه ايه؟ انه 15 طن للمتر المربع. يعني انا بعد ما التربه جت لي ان التربه دي بتتحمل كيلو جرام لكل سنتيم. يعني بالطن كام؟ يعني كل 15 طن على المتر المربع. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المتر المربع من التربه لا يتحمل اكثر من 15 طن. عشان كده بحسب مساحه القواعد التي سنقل حمل التربه بما لا يزيد عن قدرته. ده معناه ايه؟ انه بقول له الرقم ده باجي هنا بقول له الرقم ده تقسيم احنا إن الاختبار قال لي كام؟ قال لي 15 طن. الرقم ده تقسيم 15 طلع معايا كام؟ 34 متر. يبقى انا مساحه القواعد دي بتاعتي ممكن تبقى 34 متر. انا ذات امان بخليها خمسة وثلاثين. 35 متر. متر مربع. كده انا هشتغل ان انا مساحة عندي كام? خمسة متر. طب. لو انا عندي عندي عشرين قاعده او 17 قاعده او حتى عشر قواعد ده معناه ان مساحتها بتاعتهم كلهم ما ينفعش إلا عن خمسة متر. عشان اكثر تعالي نشتغل ان ان انا عندي عشرين ان عشرين ان نرى اقول له. ان اقول له. الرقم ده. اللي هو نرى ان نرى ان نرى ان نرى مية نرى ان نرى ان ان ان نرى ان واحد بوين ضرب واحد بوين تلاتة. سعني. هكذا طول بعرض العدد. طلعت كام? مية, مية وسبعين. تمام? طيب. زياد تأكيد او زياد نحسب بطريقة ثانيه لو انا قلت لك ان انا عندي 17 قاعده انا المساحة بتاعتي لقى 17 فانا هاجي على الرقم ده 50 اقسمها على 17 لو جيت قسمتها على 17 طلع معاك 2 متر مربع ده معناه ان القاعده 2 متر مربع معناه ماشي عشان يطلع 2 مربع ده معناه ان الطول بتاع ضرب 145 عشان يديني 2 متر طب لو كان عدد الوحدات 10 نفس الكلام اللي احنا شغالين به. هاجي له هنا نفس نفس الكلام اللي انا شغال بيه هاجي اقول له 35 ال على 10 كام يديني 3 ونص و ونص ثلاثة ونص عش... ده 3.5 عشان ايه رقم ايه ضرب الطول ف... بكام عشان ديني واتين مت... آه... ثلاثة ونص مت... متر 3.5 متر 90 في 90 هنيجي هنا مثلا نجرب تساوي متر 90 ضرب متر 90 يطلع معاك يبقى انا كده ايه زي الفل طيب. عندنا ملاحظه اللي تعتمد انك لو انت فاكر ان انت لو قلت عددها بتوفر في الخرسانه لا الكلام ده مش صح. أنت كل ما بتقلل بتقلل قواعد والأعمدة أنت كده بتزود إيه في حجمها. يعني في النهاية عدد قواعد لو كان 20 أو 10 حجم الخرسانة عندك واحد. طيب طب الأفضل إن أنا أزود ولا أقلل؟ الأفضل إن أنا أزود في كمية الأعمدة والأواعي لأنه الحاجات دي بتوفر معايا في الكاميرات وفي حديد السقف. لأنه كل ما زادت الأعمدة قلت المسافة بينهما، وقل سمك الكاميرا، وقل الحديد، مش هيحصل معايا انحناء في السقف. فكل ما كل ما العمدان قربت من بعض، كل ما أنا أقلل إيه من سمك السقف. طيب، تعالى تعالى هنا لو أنا عايز أعرف العدد المناسب اللازم لمنزل أقسم مساحة منزل على 12 في أحسن عدد عمدة. لو أنا عايز أعرف عدد ده، بجيب مساحة المنزل وأقسمها على 12، هتيجي معاك الأعمدة، إحنا هنا شغالين مساحة الدور عندي كام؟ 170. هاجي أقول له هنا 170، إحنا كنا شغالين عليها دي، هنقول له 170. 170 تقسيم 12، 170، 12 دي عبارة عن 170. على فضلت معاك كام؟ 15 عمود طب انا هنا عندي طريقتين سريعتين لمعرفه الحمل اللي ممكن الحمل اللي ممكن العمود ده يستحمله. اول اول معلومه عندي ان كل سنتيمتر مربع من مقطع العمود بيتحمل 80 كيلو. او كل 1 سنتيمتر من طول العمود بيحمل 15 طن. طيب تعالى نطبق الكلام ده. لو انا عندي عمود طوله 80 سنتي، ده الطول 80 وعرضه وعرضه عشرين سنتي. هنطبق طيب على اول حاجة اللي هي بتقول لك إيه؟ بتقول لك كل سنتي متر مربع محطة العمود بيتحمل 80 كيلو جرام. تعال هنا نقول مثلا مسا... تعالى الطريقه المساحه عندي كام احنا قلنا 80 في 20 هاجي اقول له 80 ضرب 20 هتطلع معايا كام 80 في 20 1600 يا 1600 طلعت معاك كام 1600 مربع انت قلت لي ان كل سنتيمتر مربع يحمل 80 كيلو جروب. ده معناه ان ال 1600 دي هضربها في ال 80 يبقى انا عندي 1600 هنا هضربها في ال 80 اللي احنا قلنا عليها يبقى دي عباره عن كام عباره عن ده ضرب ده يبقى كده طلعت معايا كام 128 كيلو جرام ده معناه انه 128 طن. تعالى نطبق على الحاجه الثانيه اللي احنا قلنا عليها ايه؟ ان كل 1 متر من طول العمود بيحمل 15 طن. يعني لو انا عندي طول عمود 80 سنتي لكل سنتمتر طول يحمل 15 طن، ده معناه انه ايه؟ انا عندي طول عمود كام؟ احنا قلنا احنا قلنا طول العمود 80 فاقول له 80 ضرب 15 120 طن, طن. فانا اختار الحمل الاقل. هيطلع 120 120 طن كده انا عرفت ان الحمل اللي بيتحمله العمود 120 طن اتمنى كده ان احنا نكون وضحنا لك حاجه بسيطه كده ازاي انت بتعرف ايه الفايده من الاواعيد وايه ايه الفايده من الاواعيد وان هي احددها إيه ازاي واحسبها ازاي وشكرا